السونار اللي بتعمله الام الحامل في اول زياره لها للدكتور هو في الحقيقه مهم جدا اي نعم هو مش هيبان بالنسبه لها الا كيس الحمل بس مش هيكون لسه ظهر جنين ونبض بس بالنسبه لنا هو مهم قوي عشان نحدد مكان الحمل ده فين بالظبط هل الحمل ده خارج الرحم ولا داخل الرحم؟ واذا داخل الرحم مكانه فين؟ دي حاجات كلها تفرق قدام معانا كتير قوي. الحمل خارج الرحم اعراضه مش صريحه، المريضه مش هتشتكي غير من الم في ناحيه اليمين او الشمال من الحوض، ولكن اهماله والتاخر في تشخيصه ممكن يؤدي نزيف داخلي جوه بطنها وده يهدد حياتها هي نفسها. اما لو الحمل جوه الرحم فاحنا محتاجين نحدد مكانه برضه فين بالظبط. لأنه لو موجود في الجزء الاسفل من تجويف الرحم فممكن يعمل مشيمه متقدمه وده يؤدي النزيف متكرر عند الام الحامل خلال فتره الحمل كلها وممكن كمان كيس الحمل يكون مزروع على مكان القيصريه القديمه وفي الحاله دي هيعمل مشيمه ملتصقه ودي بالنسبه لنا بتحتاج استعدادات كبيره عشان نقدر نعدي بالام والجنين بسلام في فتره الولاده